Boas estresadas, somos Santi e Alberto e voltamos unha semana máis coa nosa sección Non se estresen Esta semana vamos a falar dun tema que está moi invisibilizado que é en torno ás relaxiones de parella que é a briga conyugal Si, sí, ouistes ben a briga conyugal non quere dicir que vos van sacar a basura ou quitar os platos ou fregaplatos No estamos falando de outra cousa, estamos falando de relacións sexuais consentidas pero non deselladas por parte das mulleres napoleias. Está demostrado que, que elas, pola súa educación, tenden a deixarse levar nas relacións sexuais inda que non teñan ganas porque non nos queren quitar a autoestima ou non queren que pensemos que non nos queren. Pero aquí temos que reflexionar unha cousa Se si na parella somos dous, dúas personas Da igual o xénero ou o sexo na parella, vale? Non importa Cando unha persona non quere Ten que ter a libertad absoluta para poder decilo E que a outra persona non sinta que non a queren Ou se sinta mal Porque considere que é unha briga as relacións sexuales nunca son unha briga e menos en pareja onde ten que haber unha confianza e o piar básico de, a, de toda pareja unha amizade temos que ter a suficiente claridade como para poder decir a nosa parella ou se non me apetece e que nosa parella non o tome a mal porque senón estaríamos ingurriendo Nuna violación, sí, o que está desoído, violacións dentro das parelles, que o que era a obliga a conyugar. Espero que vos quedase claro, se si non vos quedou claro, por favor, deixade preguntas nos comentarios e por favor, suscribidevos e se vos gusta o vídeo, dadle like.